Πόπο πάλι καλά που βγήκαμε έξω. Δεν άντεξα άλλο, όλο μου λέγανε μείνει σπίτι και μείνει σπίτι και πρόσεξε, κοίταξε τον κόσμο, έξω είναι. Όλα είναι μια χαρά και μα κρατάνε σπίτι χωρί λόγο. Έλα μωρέ αχλαμάρες δεν είναι τίποτα. Σιγά. Πάλι καλά που βγήκαμε έξω. Τι κάνεις? <σέρ'> <σέρ'> <σέρ'> <σέρ'> <σέρ'> Σιγά, μωρέ, πω κάνεις έτσι. Τι λες να έχω αυτό τον κορώνα βάιρους. Κορώνα Αγάπη μου, όλα καλά. Ε, δεν ξέρω, μανούλα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δυο μέρες, όλο βήχα. <coughs> Ε, δεν νιώθω πολύ καλά, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι. Μην ανησυχείς. Ήταν κάποιος από την παρέα σου αρεστούλης? Ε, η αλήθεια είναι πως ναι. ήταν η Λύζη. Ωραία, δεν πειράζει. Απλά τώρα πρέπει να μείνουμε στο σπίτι και να προσέχουμε ακόμα περισσότερο, ναι? Γιατί βρε μαμά να μείνουμε κι άλλο στο σπίτι. Δεν έχω κάτι πια. Θέλω να βγω. Λοιπόν, θυμάσαι το πείραμα που είχαμε δει με το πιπέρι, το νερό και το σαπούνι. Που καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πλένουμε πολύ πολύ καλά τα χεράκια μας. Μήπως μπορείς να σκεφτείς τι άλλο μα δείχνει αυτό το πείραμα. Αχ ναι, τα θυμάμαι. Ωραία, τι άλλο μπορεί να μας δείξει. Λοιπόν, για σκέψου, όταν έβαλες το δάχτυλό σου, τι συνέβη με τους του πιπεριού. Εξαπλώθηκαν παντού. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. <coughs> <coughs> <coughs> λοιπόν, αυτό απλά που θέλω να σου εξηγήσω είναι ότι η κόκκι του πιπεριού τι είναι. Μικροσκοπική, τόσο είδα! Τέλεια! Μπορούμε να τους παρατηρήσουμε έξω από τον μπολ, άμα σκορπιστούν κάπου? Όχι. Έτσι λοιπόν, αγάπη μου, είναι και τα σταγονίδια. Όταν βύχουμε ή τα μικρόβια, είναι τόσο μικροσκοπικά που εξαπλώνονται χωρίς να το καταλάβουμε. Γι' αυτό το λόγο, τι πρέπει να κάνουμε? Τι, τι... Μα φυσικά, πρέπει να σταματήσουμε να τα βοηθάνε να εξαπλώνονται. Πώς θα γίνει αυτό? Πού να ξέρω, βρε μαμά, βιολόγος είμαι! <laughs> Πολύ καλό! Λοιπόν, δεν είμαστε βιολόγοι, αλλά ξέρουμε πως αν μείνουμε στο σπίτι, ε, περιορίζουμε αυτά τα μικροβιά και αυτούς τους μικροσκοπικούς οργανισμούς να απλωθούν και πέρα από το σπίτι. Σωστά! Και έτσι τι καταφέρουμε, Καταφέρνουμε να μην απλωθούν και αλλού. Σωστά. Όλος σωστά αγάπη μου. Οπότε τι κάνουμε. Μένουμε σπίτι. Ε, μένουμε σπίτι για όσο χρειαστεί. Επιλογές έχουμε. Δηλαδή εσύ τι προτείνεις να κάνουμε τώρα το Σαββατοκύριακο μέσα στο σπίτι. Συνταγές, επιτραπέζια, ε, τηλεόραση, ε, παιχνίδια στο διαδίκτυο. Και μία βόλτα έξω στο πάρκο σε περίπτωση που δεν έχει πολύ κοσμία και έχουμε μεγάλη απόσταση. Είναι λίγα. Άρα τι λες, μένουμε σπίτι. Ναι μαμί μου, φυσικά θα τους σκοτώσουμε αυτούς τους μικροσκοπικούς. Μένουμε σπίτι, έχεις δίκιο.